اخواتي يا حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير أنا اسماعيل الجندي ودي قناة تيم المشاغبين أنا مش عارف في قنوات تانية اسمها تيم المشاغبين ولا لأ بس انتوا ممكن تقترحوا علينا اسم جديد وأنا أول واحد من تيم المشاغبين فبكرة الأربعاء تاريخ خمسة اثنين الفين اتنين وعشرين هيكون بداية الفيديوهات اللي بجد بقى إن شاء الله دي فيديو قصير كده مش هيكون مدته خمس دقايق دقيقتين أو تلاتة تمام بحب اعرفكم الفيديو بكرة نازل يوم الأربعاء. بقيت أعضاء التيم هيكونوا معايا في الفيديو واحنا خمسة باين خمسة تمام هنكون موجودين بكرة هنعرفكم المحتوى المحتوى هيتقال بكرة كله يستنى فيديو بكرة إن شاء الله مش عارف هينزل أمتى بس اشترك في القناة بقى وفعل الجرس عشان أول ما ننزل الفيديو يجيلك هتعرفوا المحتوى المحتوى يا جدعان أقسم بالله هيبقى دمار المحتوى هيبقى دمار هاي هيقلب اليوتيوب ان شاء الله وحابب كل اخواتي يشرفون على القناه ويشتركوا وي... ويعملوا لايك انا طبعا عارف الاول كم فيديو كده مش مش هيحصلوا كام مش هيحصلوا لايكات عشان لايكات على بعض فمش مهم اشوفكم بقى بكره مع السلامه